والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 میرے دوستوں اور میرے عزیز ترین ساتھیوں میری آج کی گفتگو کا محور ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں یہ عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے عید میلاد النبی اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی خوشی میں ہم جو ہے جشن عید میلاد النّبی مناتے ہیں تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بہت زیادہ اختلاف ہے کیونکہ عید میلاد النبی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایجاد بندہ ہے یہ بندے کی ایجاد کی ہوئی ایک رسم ہے کیونکہ اگر اس کے اندر شریعت نے کوئی اجازت دی ہوتی یا شریعت عید میلاد النبی جائز ہوتا تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا مثال لے لیجیے کہ ایک اسکول کے ادنا سے طالب علم کو آپ پوچھئے کہ بیٹا یہ ہندوستان کب آزاد ہوا تو وہ کہے گا پندرہ اگست انیس سو سینتالیس میں اس ہندوستان کو آزادی ملی ہے کیوں کہے گا کیونکہ آزادی کا جشن اس دن سے منایا جا رہا ہے جس دن سے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ سے اختلافی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایجاد بندہ ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر شریعت سے تعلق ہوتا تو اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا میرے بھائیوں کسی نے لکھا ہے عید میلاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے دو ربیع الاول امام احمد رضا خان نے آٹھ ربیع الاول لکھا ہے شبلی نعمانی نے آٹھ ربیع الاول لکھا ہے سیرت ابن ہر کے اندر بارہ ربیع الاول لکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے تحقیق کرنے والے لوگوں نے لکھا ہے نو ربیع الاول کسی نے اٹھارہ لکھا کسی نے سترہ لکھا بے شمار روایتیں آئی ہیں اس کے تعلق سے لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے کون سا دن پیدا پیدائش ہے آپ کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے دلیل صحیح مسلم کتاب السوم حدیث نمبر ایک میں حضرت فطادہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں پیر کے دن میں نبی بنایا گیا ہوں اور اسی لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں تو پیر کے دن میں اختلاف نہیں ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا پیر کے کا وہ دن ہے جس دن ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں کیا بارہ تاریخ کو پیر کا دن آتا ہے میرے بھائیوں آپ جتنے بھی ریاضی دان ہے سارے ریاضی دانوں کی ریاضی کو اکٹھا کر لیجئے سب کو اکٹھا کر لیجئے سارے دلائل کو اکٹھا کر لیجئے اور پھر دیکھیے کہ کیا پیر کے دن بارہ ربیع الاول آتا ہے یا بارہ ربیع بارہ تاریخ کو پیر کا دن آتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیر کے بارہ تاریخ کو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے پیر کا دن ربی الا کی دو تاریخ کو آتا ہے نو تاریخ کو آتا ہے سولہ تاریخ کو آتا ہے لیکن پیر بارہ تاریخ کو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائیو دن اور تاریخ کیسے میچ کرو گے یہ رسم وہ رسم ہے جو پہلے بارہ وفات کے نام سے جانی جاتی تھی اب اسے لوگوں نے عید میلاد النبی کا نام دے دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے منکر ہے یہ لوگ اسی لیے میرے بھائیوں اب میرے بھائیوں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ ان لوگوں سے جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان لوگوں سے ایک سوال ہے میرا بڑے ہی के کے ساتھ को کو بالائے रखते رکھتے ہوئے نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی فساد کرتے ہوئے ایک سوال کہ ذرا یہ بتلائیے کہ عید میلاد النبی نیکی ہے یا برائی ہے تو میرے بھائی میلاد النبی منانے والا کبھی یہ تو نہیں کہے گا کہ برائی ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ نیکی ہے اب اس سے ایک سوال کیجئے کہ اس نیکی کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا نہیں تھا اگر وہ کہہ دے کہ نہیں تھا تو بھی معاملہ حل ہو گیا کیا اگر نبی کو علم نہیں تھا تو تمہیں کیسے علم ہو گیا وہی تو بند ہو گئی نا میرے بھائی لیکن اگر علم تھا تو کیا اس نیکی کا حکم یا نیکی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا یا نہیں کیا میرے بھائی یہی وہ پھنس جائے گا آگاہ اگر کیا ہے تو ساری دلائل کو جمع کیجیے صحیح بخاری لائیے مسلم لائیے ترمیزی لائیے ابو دعوت لائیے نسائی لائیے صحیح نے خزمہ لائیے مسند مسند احمد لائیے تمام کتابوں کو جمع کیجیے اور پھر اگر اس میں نہ ملے تو پھر فقہ کی کتاب لے آئیے کنس قدوری لے آئیے در مختار لے آئیے فتح و عالمگیر لے آئیے ہدایہ لے آئیے ساری کتابوں کو لائیے اور ان کے دلائل کو اکٹھا کیجئے ان کے حدیثوں میں جانچ پرکھ کیجئے اور پھر دیکھیے کہ کیا عید ملاج النبی منانے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ولا تخمہ کا بے علم وہ باتیں مت کہو جس کا تمہیں علم نہیں کل ہاتو برہان کم ان کن تم سواد سورے بکرا نمبر دو آیت نمبر ایک سو گیارہ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ لیکن میرے بھائیو اگر نہیں لا سکے دلیل نہیں دے سکے تو اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تک ولا تم الا تم مسلمون کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا میرے بھائیوں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر میرے بھائیوں آپ نے تین زمانے کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری کتاب صحابہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچاس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے اور پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین زمانے میں عید میلاد النبی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی سکسٹی با... تھری سال کے عمر میں چالیس سال کی عمر میں سے سرفراز کیا گیا اور ان چالیس اند... سال کے بعد تیئیس سال زندہ رہے ان تیئیس سالوں میں تیئیس بار عید میلاد النبی آیا تو میرے بھائیوں کیا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی آیا اور انہوں نے منایا تیئیس بار آنا چاہیے تھا کوئی دلیل نہیں ملتی منانے کی صرف روزہ رکھنے کی دلیل ملتی ہے وہ بھی ہر سوموار ہر پیر کے دن روزہ رکھا تھا بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر دوسرا زمانہ جس کا آپ سے ذکر کیا ہے وہ صاحب اکرام کا زمانہ ہے صحابہ اکرام میں سب سے جلیل القدر صحابی جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے کھولنے کا اعلان کیا ہے کہ جس طرح دروازے سے چاہے ابو بکر داخل ہو سکتے ہیں وہ ابو بکر جو یار یقار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے جن کے تعلق سے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں سب کا احسان چکا سکتا ہوں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیوں کا احسان میں نہیں چکا سکتا اس کا ان کا احسان تو اللہ تعالی چکائے گا وہ ابو بکر وہ ابو بکر جن کو اللہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تین تین سرٹیفکیٹ دیے اور کہا کہ اے ابو, اے ابو بکر تم جنتی ہو اے ابو بکر تم جنتی ہو اے ابو بکر تم جنتی ہو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تقریباً دو بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کے پیدائش کا دن آیا بارہ ربیع الاول صحیح تاریخ تو نو ربیع الاول ہے لیکن لوگوں نے بارہ ربیع الاول کر دی تو چلو بار ہی مان دیا جائے لیکن ان دو سالوں میں ایک بار بھی جھنڈیاں نہیں لگائی جلوس نہیں نکالے من جشن نہیں منایا کیا انہیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی میرے بھائی میرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دس سال خلافت سنبھالی کیونکہ یہ خلفۂ راشدین کا حکم ہے کہ خلف راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو ان دس سالوں میں دس بار آیا لیکن ایک بار بھی عید میلاد النبی نہیں منایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بارہ مرتبہ آیا وہ عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں لیکن ابو بے جن کے تعلق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے صلی اللہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آج کے بعد اگر کوئی نیکی نہ کرے تو ان کے لیے کافی ہے کیونکہ انہوں نے صدقہ کر دیا تھا اتنا اور اتنا زیادہ صدقہ کر سکتا ہے وہ عید میلاد النبی کیوں نہیں منا سکتا لیکن میرے بھائی ان کے دور میں بارہ مرتبہ آیا لیکن عید میلاد النبی نہیں منایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پانچ مرتبہ آیا لیکن انہوں نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا کیوں کیوں کہ کی یہ ایجاد بندہ ہے یہ ایک بدعت ہے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے جو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت خب کو دیکھیے کہ جب مشرقین انہیں پکڑ کر لاتے ہیں اور اور تیروں کی بوچھار کرتے ہیں تو وہ مشرقین کہتے ہیں خبئی بیب سے کہ خب اب تم اور چاہتے ہو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو جائے اور تم چھوٹ جاؤ تو خب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ میری رہائی کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کاٹا بھی چپ جائے یہ محبت کا تقاضا تھا میرے بھائیوں قل تحبون اللہ اللہ لكم غفور کہ اگر تم اس سے اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا میرے بھائیوں نبی آپ نے صرف دو عیدیں دی ہیں ہمیں دلیل اب ابو کتاب حدیث نمبر ایک ہزار تین ہزار حدیث نمبر ہے ایک ہزار ایک سو چونتیس حضرت رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ آپ جب مدینہ میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کچھ دنوں میں دو دن ایسے تھے جو یہودی اپنا تہوار مناتے تھے جس میں میلے لگایا کرتے تھے تو آپ السلّم نے یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم میلے لگاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اس تہوار کا نام نوروز اور مہرجان تھا تو صحابہ اکرام سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو عیدیں عنایت فرمائی ہے ایک عید الفطر دوسری عید الاضحیٰ تو میرے بھائی تیسری عید کہاں سے آ گئی کیا ہمیں اللہ تعالی کی دیح عید پسند نہیں ہے پسند ہے میرے بھائی پھر ہم یہ دو عید کیوں مناتے ہیں میرے بھائی بدعت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شر شرمس بدعل بدعت و کلو دین میں ہر نیا عمل بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے تمہرے بھائی بدعت سے باز آ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدعت کے تعلق سے ایک حدیث روایت کی ہے صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر سیون ایٹی ٹو کہ جس نے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جس شخص جو شخص یہ نبی کریم جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات کو چھپا لیا ہے امت کو اس سے آگاہ نہیں کیا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے بہتان تراشی کی ہے اور مبتلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں خیانت کی ہے دین اسلام کو نہیں پہنچایا ہے اور کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ معاہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر آ ایک سے آیت نمبر تین میں علیہ اکبل <سؤال> لکم دینکم اکمم تو علیہم نعمتی ورزیت لکم الاسلام السلام دینہ کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے دین اسلام سے راضی ہو اور اپنی نعمتوں کو تم پر حلال کر دیا ہے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عباس عباسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے دین اسلام سے راضی ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر حلال کر دیا ہے یہ وہ دین ہے جو قیامت تک ناقص ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے یہ عبداللہ ابن عباسی اللہ تعالی و فرماتے ہیں اور اور نبی کہ اور جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا تھا کہ اے عمر اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں اترتی تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے تو میرے بھائیوں بدعت سے باز آ جاؤ بدعت گمراہی ہے بدتیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدت سے ہماری حفاظت فرمائیں ہی نہیں بلا